Якщо у вас зараз є сумніви стосовно вашого таланту в я вам трошки допоможу розібратися, чи він у вас є, чи його нема. Тож, як вчитель, у мене є деякі розуміння людини обдарованої, менш обдарованої і не обдарованої зовсім. Як я це розумію? А коли я пояснюю щось своєму студентам, пояснюю, показую. Один раз чи двічі, і він дуже швидко ці знання імплементує свою практику дуже швидко у нього все виходить, і він отримує ідеальний результат, якби не напружуючись зовсім. Я розумію, що ця людина обдарована, тобто вона в подарунок отримала те, що іншим студентам потрібно заробляти більшими зусиллями, довше і складніше. Причому ви можете бути обдаровані якби більше у композиції, мати слабший малюнок і живопис. Або навпаки, ви сильніше, вище розумієте колір, більше розумієте живопис, гірше у вас композиція і малюнок. Різні бувають мікси, різні бувають нахили, звичайно, як і в кожній професії. Але зараз важлива річ як викладач приватний я даю платні уроки і тому всі мої студенти високомотивовані всі вони готові вкладати свій час і свої гроші в ці заняття і всі вони знають чого вони хочуть і я маю вам сказати що за свою практику я мала лише одного реально необдарованого студента. І цей студент був мотивований не своєю любов'ю до малювання, не своєю любов'ю до мистецтва, а, а своїм бізнес-планом, скажімо, скажімо так. І він, прямо, знаєте, він, він намагався вчитися, але нічого не вийшло. І от, що я маю вам сказати. Якщо у вас впродовж років є висока мотивація бажання малювати, є любов до мистецтва, любов до процесу, не сприйте її. Ця мотивація є великий показник, значний показник вашого таланту. На здоров'я!